هاي أنا رزة هاي أنا رزة هاي كاميرتي هلو أنا سريانو هاي دايلر هاي أنا بني اليوم نهار الايفنت وكل الناس متحمسين ولابسين شوفوا شوفوا الله واو أنا روزا. هاي يعني أنا فلوق كامل نسمي في الناس ونسمي في الأسامي خلينا نوريكم الأجواء <تصفيق> <تصفيق> أه لما سوينا مع بعض وصديق طلعت يلا فاحنا حاليا دخلوا الداخل ماما يلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> راغدا حكينا على الاجواء آه, اجواء مش متوترة بالمره واحنا عادي يعني متعودين نحن سو احنا حاليا متجمعين لتحت والايفنت آه كله بش يصير لفوق فمسكرين كل شيء كلها فوضى وكلها توتر الى ان نطلعوا لفوق ونقابلوا الناس الكل احنا تو بدينا في الايفنت اليوم على المسرح عندكم اكثر من 200 مليون متابع و15 صانع محتوى كلنا بس كلنا باي باي حاليا مشكلتنا كيفاش بننجم نطلعوا بدنا ما نتخيلوا بس خلاص وين بسمك يا نخرج كيف راح نطلع يعني ذاكرته الحركات احنا اسمهم نايل دول جول ما في اوكي عمر بعث لي Ah, non, non, non. Oh, uh, uh, ah ah c'est ah. ah. ah. ah. ah. ah. وصلنا للباص في سلام وخلينا نكمل باقي الاجواء بما انه مازالت المغامره مع التيم مثل عن تصوير مثل عندنا دينر الثاني من تصوير الفيديوهات والنهار الثالث ولا الرابع مع التيم اما اليوم حريت نعطيكم حاجه سبيشال شويه حطيت لكم في انستغرام اكتبوا لي اي اسئله للتيم الكل وبنش ندور عليهم بالواحد بالواحد نشوف اسئلتكم ونخليهم يجاوبوا مهما كان السؤال فان شاء الله تكونوا عطيتوني اسئله ما حرجة وخلينا نفرحهم روزه عندك سؤال من المتابعين سألوكى حمزه سالك روزه من وين من الاردن من عمان من عمان يس يعني انه من عمان ناجي عندي ليك سؤال مهم المتابعين ايش هو قال شخص انسجمت معاه بين المشاهير اللي احنا موجودين هنا بيكي ميرسي. يعني مشكلة بقى لا هات فلوغ مين فلوغ بيكي بيكي <تصفيق> <تصفيق> تقيل هنودي متى حفلتك بالرياض اه يمكن قريب يمكن في ديسمبر oh, yeah. اوه ديسمبر عنا الزواب تانكيو اه وعندك سؤال واحد ثاني لكل التيم هيدا مالهم افضل ثلاثة يوتيوبرز في جي اكس ار دايلر توبز مع احناك وتسترشده رفيت مارغوريسما لا مش بريد اه ابو آه اوه تانكيو سوريانو هلا بك عندك سؤال من زي ال تو ار اوكي قالك سوريانو هل رح تصير صانع محتوى؟ ممكن بالمستقبل بس حاليا ما اتوقع لاني الله. لاعب فورت نايت محترف بس اه يعني مش عاجبتكم لاعب فورت نايت محترف. يو <تصفيق> كيو <you>. سؤال لدايلر <تصفيق> يحيى قالك دايلر بش تبطل يوتيوب ليش؟ ليش بطلت يوتيوب؟ آه يعني بش تبطل نهائيا ممكن يقصد آه مش عارفه انا ما بطلت نهائيا بس حاليا احس ان ماني مرتاح بالمحتوى اللي قاعد انزله ف I'll take a break. اه يعني ترجع ما بطلتش نهائيا. اوكي. ثانك يو. ابو الرب عندي لك سؤال جدي جدي. اوكي. Okay. سؤال من غايه. احمد ليش انت طويل؟ كنت قصير، كنت قصير عادي حياتي. Uh -huh. وعلى عمر 12 سنة فجأة صحيت لقيت حالي طويل. في غريب ما بعرف، اتوقع صار معجزة كل شيء نووي، انفجار نووي. اوكي عندك سؤال من يا حبيبي قالوا لك مريم اول عطله حبيتها بحياتك شخص هل وقعتها بالحب؟ ااا كثير كثير جدا كثير كيف شعورك وانت اول مره بتابع؟ مش طبيعي طيب اكيد حبيت دبك منهم افضل ثلاثة يوتيوبرز بالنسبه لك في جي اكس ار انا واحد رزان ثلاثة راح أربعة خمسة. باي ابو افضل ثلاثه ثلاثه لوكين الكاميرا، اه اب، اليوم عنا فوتو ديف علاش كل الميك اب Yeah, shout. Yeah, yeah, Together, together. One, one two, three, go. Officially, we are now bit too late. I didn't know. I الناس اللي بيخرجوا من الباب هذا انا راغده راغده امشي امشي يا حبيبي شوفوا جو غير رايك بالله او اختك الكبيره اختك الكبيره احترام هاي نور بكي يجمع. لا تعمل اشتراك <تصفيق> أو <واو> <تصفيق> <تصفيق> راحت كثير هي كل أضواء عليها. <تصفيق>